هذه شيله اهداء من ام يزن وام مايا الى امهم الغاليه ام سامي غنوا الليله غنوا الليله على عذب اللحود ليله الفرحه ولا كل الليال ويا الحضور ويا الحضور الليله صوتي تسمعون بنت الخليل رددوا امين يا رب الجلال وحصري ومن دع التوفيق ودي تطلبون الله يديم الفرح في كل حال 0, 5, 5. الله يديم الفرح في كل حال ثمانية خمسة أجبالات من تلف من, من, من حولها هم بنات رجل اللطب و نموس لبسوهم بالذهب و أغلى الربوس ما يشبهه غير القمر الدمر ما يشبهه غير الدمر هم بنات سامي الوافية كافية في تربيتها شافية من هو اقبلت بنت الفخر فزولها رقصوها وارقصو من حولها كلكم يا شادو I'm not